Morjes, nyt sitten luvatusti ensimmäistä videota ja tähän aiheeksi valitsin sellaisen kuin oma asunnon ostaminen. Ja tämähän nyt on sellainen, joka koskettaa aika suurta osaa tästä nun omasta ikäluokasta eli 30-vuotiaista plus miinus 5 vuotta. Monesti tässä vaiheessa elämää se täytyy sitten hankkia se asunto, jos niin meinaa. Tuota, luin tuossa tällä viikolla niin talouselämästä artikkelin, jossa kerrottiin tutkimuksen pohjalta, että alle nelikymppisistä nykyään jo 60 prosenttia asuu vuokralla. Ja tämä tietohan ei kyllä sinällään yllätä, ottaen huomioon sen, että millaista tämä nykyajan työelämä on. Että on projektia ja pätkää ja epäsäännöllisyyttä. Ja sitten vaikka nyt sattusitkin löytämään sen vakituisen työpaikan, niin ei siitä välttämättä sitten makseta kuin se 30 tonnia vuoteen. Niin siinä sitten voi laskea, että paljonko siinä Jää, jää sitten säästöön. Mutta monillehan koti on sellainen, että sillä on itseisarvo sillä omalla asunnolla, että siihen halutaan, koska se on yksi niin kuin elämän tavoitteista. Oma asunto, oma mökki, oma vapaus. Ja se on täysin ymmärrettävää. Ja etenkin meidän tuota, milleniaali edeltävälle sukupolvelle se on ollut suorastaan status symbolit, että se oma asunto pitää olla. Mutta tota, jos nyt sitten päättää, että tämän, tämän oma asunnon haluaa, niin kannattaa olla Tietysti varma siitä, että pystyy selviämään sitä taloudellisesti. Ja sitten toinen asia, koska tämä on äh, mitä luultavimmin elämän suurin yksittäinen sijoitus, niin kannattaa varmistaa, että se asunnon ostaa sellaiselta alueelta, jossa se arvo ei tule romahtamaan. Koska nykyäänkin jo. Maakunnat on pullollaan ä, omaa kotitaloa ja asuntoja, jotka ei mene kaupaksi oikeastaan yhtään millään hinnalla, koska se sijainti on niin huono. Niin tämän takia, jos sitten monet ihmiset on ihan liemessä sen kanssa, että tämä elämän suurin sijoitus on ä, osoittautunut käytännössä arvottomaksi Siis rahallisesti. Koti on koti ja siihen liittyy tietysti nämä emotionaaliset asiat ja näin, mutta taloudellisesti se on arvoton. Niin tässä kannattaa olla kyllä tarkkana, jos tähän leikkiin ryhtyy. No tietysti itse on vähän sellainen henkilö, joka ei, ei ole niin kotikeskeinen. Niin minulle ei tuota mitään ongelmaa asua vuokralla, että minä pidän tästä vapaudesta, minkä se vuokralla asuminen tarjoaa. Eli käytännössä kuukauden irtisanomisajalla niin tuota, pystyt sitten lähtemään ja etsimään uutta ja muuttamaan vaikka toiselle puolelle maata kun taas omistusasunnossa se ei ihan niin helppoa olekaan. Mutta se tässä ehkä videon pointtina on, että ä, jos lähdette sitä omaa asuntoa ostamaan, niin olkaa sitten varmoja, koska siitä ei ole sitten niin helppoa päästä irti. Niin itse sanoisin, että vuokralla asuminen ei ole laisenkaan hullumpi vaihtoehto, mutta tottakai jokainen tekee omat valintansa ja joillekin se oma asunto on se numero yksi prioriteetti, mikä pitää elämässä saavuttaa ja tälle, tässä tilanteessa niin tottakai kannattaa sitä kohti pyrkiä. Mutta tällaisia ajatuksia nyt oli ehkä itse niin kun on tässä niin vuokra-asumisen kannalla ja en niin pidä siinä mitään niin häpeällisenä tai näin, että vaikka vähän varttuneen malki vuokralla asuu, koska se mahdollistaa sitten ää, muutoksien tekemisen lyhyelläkin aikataululla. Mutta näillä mietteillä tähän sunnuntaihin ja tähän ensimmäiseen videoon, niin miettikää tykönänne, mikä se parhaiten itselle sopii. Eipä muuta sitten. Moi moi!